1, 2, 3 રેડી, સ્ટેડી, ગો! વાર્તા એક બહુ મોટું ઝાડ હતું જંગલ હતું ગામ હતું એક દિવસ तो मरवा मरी ग आम सोथु, सोथु। <coughs> आजे तो असली मां गयो से चढ़वा लगे मतलब પીવા મારું તો કામ થઈ જાય પે વગલ ના આવી ગયા મમ્મી બન્ના કરતા એક દિવસ શું થયું યાદ છે હા હા કેમ નહીં મેને ગુમાઈ દીધું ફુર એમને ડર લાગતું ક્યારેક બગડી નાશ તો કોઈ વાંધો નહીં આપણે તારી હેલ્પ કરશું બન્ના હેલ્પ કરે અમ કોઈ ડરવાની જરૂરત નથી બારસા કળવા ન સકતી આ બી શી હવે થી તું આ કોશિશ કરજે હું તને બધી વસ્તુ સમજાવીશ આમ રીતે આમ ફોન રખાય અને પછી વાતવાનું રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરાય અને પછી હેલો તને શું કરશો ખાધું પીધું એ રીતે કરાય અને પણ મોસ્ટ થી આમાં શું સમજાય ખબર છે કે આપણે જેવા છીએ એવા જ સાદા છે જે સમાનદારી થી કામ કરે છે तो वर्त पूरी oderguntas Purdue acostumbra ich žiß zu tun奈 oder несколько Tiere bracelet Euises Und ich ich die pars fø Put і puri vatapuri vas tapuri vatapuri hanosa hame